Dobrý den, hledáme nové kolegyně a kolegy. Pracujeme ve válečných konfliktech, pomáháme po katastrofách, v rozvojové spolupráci. Doma pořádáme festival Jeden svět, pracujeme se školami, s učiteli, podporujeme děti, nabízíme zázemí velké profesionální organizace, zážitky dynamickou práci. Možná, že zrovna, tohle místo je pro vás. Pojďte to zkusit do člověka v tísni.